p e r i n d e is an independent networking and co-working space for young people, activists, local artists, foreign travelers, and volunteers who would like to connect with local groups. I've been working for a long time, and I've been working for a long time. ကိုကိုပါတာကိုပဲပြည့်ရပါလေကြာအပြင်ကလူတွေကလာဖြစ်မှာမဟ t တ်ဘူးဒါဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးကတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်မခံယူထားတယ်အဲ့လိုမျိုးလက်ခန် ဒီဆက်ကိုလာချင်아서အသာတော့သူတည်းမရနိုင်မနဲ့ဒီ knowledge brand ကို information ရောလက်တင်ရောဖွဲ့စီရောဟ စားဖို့ကားတော့ကားတော့အာနုအာနုမဆဲပါလို့ဆိုတော့ဒီတညာဌာနအဲ့လိုသင်ခတခတအတောုလုခစခခစုပကွကနတရိနစကတာာခ နေခဲ့တဲ့အပိုင်းကြတော့ဟိုဒီ business bag ဒီပဲတော်မယ်ဆိုရင်လည်း suitcase ကိုမရောက်တော့ဘူော်တကယ်လာမယ််လည်အပိကာတောော်ု့ i ရုစင်လည်းတမရဘးပောအမခုကိာတ်ခါကြော့ပ်ဟာောချရတဲအပင်မကောနောခဲ့ အမကတော့တကယ်လူငယ်တွေအတွက်တကယ်အကျိုးတူးမဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာမှာလို့ယုံကြည်ဘောနာဖြစ်ဆိုတော့သူရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလည်းလူငယ်တွေအတွက်အဓိကဖွင့် เดิแล้ดีแทมกบ่เนาะดิส่นี้บ่เนดูตมมชชิอ๋อเลยหลีเนะเนา็จ้มาโลเนียตู่เดียวป่ายในส่าอคุณนี่ยได้่านโหลป่าวินละอ๋อเลยจ้ามาโ่ะนอกป่ายจ๋าุซิอะซิสวพี่แล้วหลบผู้เหมี่ยเล่นไปเลย